Еллі приїхала в Україну зі Швеції з гуманітарною місією. В Стокгольмі працює акушеркою-гінекологіною. Вдома її чекають чоловік і троє дітей. Розповідає про свою волонтерську організацію «Operation Aid», що проводить діяльність за рахунок донатів і співпраці з різними компаніями. «У нас команда в Швеції, там 15 чоловік буквально. Потім у нас команда в Україні, три чоловіка в Львові, Наприклад, три зараз в Харкові. і от ми зараз чотири нас в Миколаїві». Я сама, як владія цієї організації, я приїжджаю ну, один раз там місяць, буває, через місяць, ну, завжди, щоб контролювати, щоб все йшло в правильні руки». Елі разом з Людвігом та ще трьома волонтерами привезли медичне обладнання в Снігурівську лікарню, аби допомогти відновити її роботу. «Монітори для пацієнтів 10 штук з дозуванням, потім ми привезли теж багато для ран, хірургічні інструменти, три великі коробки». В вот, Анастасії у нас дуже багато коробок, мабуть, 10 коробок, що не таке. Дуже дякуємо, це зроблено для лікарні, для наших э, пацієнтів. Виживемо, переможемо, знищимо ворога, щоб не було ніколи бажання нападати на цивілізований світ. Також волонтери привезли 200 продуктових наборів – 100 наборів гігієни для жінок, 50 наборів для дітей, до 300 пляшок води, теплі речі. Роздавати гумдопомогу серед місцевих жителів допомагали партнери з організації Дякую, «Дякуємо, дякуємо, да. дякуємо, що приїхали і так, що налажується робота. роботу. Там дають, там дають, але за все не обходиш, тому що ми двоєм з жінкою живемо, пенсіонери. Як кажуть, це вже 74 роки, вже здоров'я не те. Потреба хліба, крупи, молочко. їм за допомогу, що нам допомагають. Часто вже приїжджає час, слава Богу, що вже трошки налажується все. Волонтери Operation Aid також вже закупили буржуйки та будівельні матеріали для відновлення дахів. Надалі збираються роздавати гумдопомогу в селах Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали внаслідок російських обстрілів і окупації. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.